حكينا كثير عن التكيف في التمثيل مع طريقة التقطيع بالتصوير اليوم رح ننفذ مشهد عمليا حسب طريقة التقطيع اللقطات المعتمد واليوم نقيت لكم مشهد من مسلسل كلكم حبيتوه وتبعتوا كل الحب كل الغرام للكاتب الكبير الراحل مروان العبد وللمنتج والمخرج الصديق والاخ الياس المعلوف. طبعا انا رح اعتمد تقطيع معين من راسي ورح نفذ على اساسه ورح ترافقوني بطريقه ترتيب اللقطات للمشاهد وتشوفوا كيف رح يكون مضمون المشهد خلال التصوير وكيف رح يصير بعد طريقه المونتاج المعتمد. المشهد مالف من 15 لقطه تابعوني تشوفوا. بصراحه انا ماني عتبان عليه. هيدي الست عايشة بالفراغ، حاسة حالها وحيدة، وحيدة وبحاجة لحب وعاطفة. إن شاء الله خير، أي متى رح أكيد، وينك وين الضيعة؟ معك حق، بيظهر معيشة شبابه تفضل سامعك. من كل بد، رح كون قبل الخمسة هونيك، رح كون الساعة أربعة. فجأة هالستة تغيرت، وعدت إنه ما رح تضايقني بشي وفعلا نفذت وعده الله يعافيك ويقويك يا أفندي. بعتقد إنه تعبت، شافت إنه ما منك نتيجة، حلّت عنك. تعمل كتير منيح ويعطيك ألف عافية. واصف أفندي أكبر منها بخمسة وعشرين سنة، هو غلطان ياخد وحدة أصغر منه، وهي غلطانة تاخد واحد على مصرياته. بكره الموني بتوصل من بنت الارض، من عندكم من الضيعه، وبدها تمرق من عندنا. بتوقع توصل بين الخمسه والسته المسا، اكيد بيكونوا تعبانين وجايين من محل كثير بعيد. خساره. المهم يا خليل. بدي منك تستقبلهم وقول لهم ما يرتاحوا عنا، يغيروا الطريق، هالمنطقه صار فيها اجر غريبه. قلن العسكر الفرنساوي وعم يعمل دوريات بعرف انه مضمون المشهد بعد عرض هيدي اللقطات مش مفهوم خلينا نشوف كيف صار المشهد بالمونتاج فجاه الست تغيرت وعدت انه ما رح تضايقني بشي وفعلا نفذت وعده بعتقد انه تعبت شافت انه ما منك نتيجه حلت عنك بصراحه انا ما بين عليا هيدي الست عايشه بالفراغ حاسه حالة وحيده وحيده وبحاجه الحب والعاطفه واصف افندي اكبر منها بخمسة وعشرين سنه هو غلطان يأخذ واحدة أصغر منه وهي غلطان تأخذ واحد على مصرياته معك حق بيظهر معي شد شبابه خسارة المهم يا خليل تفضل سامعك بكرة الموني بتوصل من بنت الأرض من عندكم من الضيعة وبدها تمرق من عندنا إن شاء الله خير أي رح تمرق بتوقع توصل بين الخمسة والستة المساء أكيد بيكونوا تعبانين وجايين من محل كثير بعيد أكيد وينك وين قوان الضيعة بدي منك تستقبلهم وقول لهم ما يرتاحوا عنا يغيروا الطريق المنطقه صار فيها اجر غريبه قالوا العسكر الفرنساوي وعم يعمل دوريات من كل بيت راح كون قبل الخمسه هناك راح كون الساعه أربعة تعمل كثير منيح ويعطيك الف عافيه الله يعافيك ويقويك يا فندي بالنهايه بتمنى بهالعرض الصغير كون وصلت لكم عمليا فكره عن كيف بنصور مشهد درامي تلفزيوني بموقع التصوير وهيك بتتجنبوا المفاجات اذا صار عندكم فرصه للمشاركه بمسلسل معين اذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تتسجلوا بالقناه وتشاركوا الفيديو مع الاشخاص اللي بهمها وانا اشوفكم